שלום וברוך אבائهم לבקרוב ג'אז. והפעם תחניתי מים יותר מהרגיל. בשנים האחרונות, גילוי כוכבי לכת מחוץ המערכת השמש כבר הפך למשהו משעמם זה בכלל לא מגיע לכותרות. פעמים היחידות שבהם אתם כן כנראה שמעתם על זה זה במקרים שבהם גילו כוכב לכת במרחק מתאים מהכוכב שהוא על מנת לתמוך בחיים ומה הסימן לזה שהוא יכול לתמוך בחיים? מבחינת המדענים זה אומר שהוא יכול להחזיק עליו מים במצב נוזלי אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת על מה של כוכב לכת מהכוכב שלו זה לא באמת אינדיקציה טובה לאם יכול לתמוך בקיום מים או לא. אבל למה דווקא מים? למה אנחנו מחפשים מים? זה יש בהם משהו אינרנטית מיוחד או שזה פשוט עוד איזושהי תוצאה שהדמיון האנושי המוגבל שלנו? פה יש מים ולכן בכל מקום אחר שאנחנו מחפשים גם נחפש מים? ופני שתגידו שהדמיון האנושי הוא אין סופי וחסר גבולות, הנה תרגיל מחשבתי בשולכם, תנסו לדמיין צבע שאף פעם לא ראיתם. אני אחכה, אני וקיאנו מחכה. חשבתי ככה. אז התשובה המפתיעה היא כן ולא. כן, חלק מהעובדה שאנחנו מחפשים מים זה כי פשוט ישנו רק מקרה אחד שאנחנו נקרים של חיים ביקום והם התרחשו בסביבות מים, אז בואו נחפש מים. אבל יש פה גם משהו הרבה יותר עמוק. لماين יש רצף של תחמונות שופחים אותם לבמת יחודיים בממלכת התבה זה לא שאין חומרים אחרים שיש להם את התחמונות האלה אבל במאי יש באמת במציוף מיוחד של הרבה מאוד תחמונות שונות שמסתבר שהם קריטיים לקיום חיים כמו שאנחנו מקירים אותם הנמודה כמו שאנחנו מקירים אותם אבל חשובים להדחיל מאיפה شو عشان מעבר לזה מאיים גם מאוד נפצים וכשאני אומר נפוצים הם לא מתקבלים פה על כדור הארץ אלא נפוצים ממש בייקום מאי מורכבים ממיימן וחמצן שהם שני יסודות מאוד נפצים יחסית כל כך נפצים עד שלאחרונה יתגלו ענני מים ענקים שפשוט מרחפים שם בחלל, ביקום מעבר לזה הם גם נמצאים על אסטרואידים וכוכבי שביט ככה שזה מקום טוב להתחיל בו אוקיי, אז איזה תכונות מופלאות יש למים? מן הסתם לא נוכל לדבר על כולם אבל אלה שכן נדבר עליהם מגיעות מהאשמה מימד הפיזי של המים מהי המרכיבי האtom אחד של חמצן ושני אtomים אימן? את זה הזה גורם למה שום עוד מה אני נצלם? לATOM החמצן יש שמונה פרוטונים שמשכים מאוד מוד חזק את כל האלקטרונים שמסתובבים במולקולה הזאת של המים. ובגלל שום משק את המלע כל כך חזק. יוצא שלמולקולת המים עצמה יש כתבים מגנטיים. בגלל שהחמצן מושך את האלקטרונים אליו בצורה כל כך חזקה, שם, בצד הזה של המולקולה, יש מטען שלילי, יותר מבצד של המימנים שלה שמחזיקים במיטען חיובי יחסית. עכשיו, כל זה נשמע מאוד משעמם ודי חסר משמעות, אבל מה שזה אומר בפועל זה שמולקולות המים הם כמו מגנטים קטנים שמושכים אחד את השני כל הזמן, וזה יוצר זה כוח משיכה של המים עצמם שהוא מספיק חזק עד שאנחנו אפילו יכולים לראות אותו בעין. זה מה שנקרא מתח של המים, המשיכה הפנימית הזאת. זה מה שגורם להם לא להישפך מעבר לשפת הקוס הזאת, ולהתמוך במשקל של יצורים קטנים מאוד, מה שהרבה יצורים קטנים ניצלו לתועלתם. מעבר לזה, זה גם מה שגורם למים להתעקד בטיפות, על לדוגמה מחוות טפלון דברים כאלה, וגם זה יצורים למדו לנצל לתועלתם. לשני המזון וכויה חומרים אחרים אם רק עכשיו נוכל למצוא נמלה שנולדה כשאימא שלה הייתה בתולה נוכל לפתוח דת חדשה עכשיו, מתח הפנים הגבוה של המים זה גם מה שמאפשר לצמחים ובעלי חיים לנצל את הפעולה הקפילארית שלהם פעולה הקפילארית זה כשנוזל נמשך למעלה במעלה צינור מאוד דק. אז שוב, התכונה הזאת קיימת בהרבה חומרים, בחלק מהם בצירות שונות מאחרים לדוגמה, בכספית זה נראה קצת שונה אבל העובדה שבמים הפעולה הזאת יחסית חזקה, כי המולקולות מושחות אחת את השנייה, אומרת שצמחים יכולים להזין את עצמם בצורה הרבה יותר טובה באמצעות מים. עכשיו, מפה אנחנו מגיעים לתכונה אחי חשובה של מים במערכות אקולוגיות גדולות. בגלל שבנוזל המולקולות מושחות אחת השנייה, הנפח של המים קטן. אתם לא מרגישים את זה, אתם פשוט יודעים שנפח של מים זה נפח של מים, אבל הוא קטן ממה אמור להיות בגלל המשיכה ההדדית הזאת. אבל משהו מאוד מעניין קורה מים. כשהם קופעים וקצת לפני הכפייה, המולקולות מתחילות להסתדר במעין משושים מגניבים שכאלה. ובגלל הצורה מאוד מסודרת שלהם, הם תופסים יותר נפח, מולקולות המים מתרחקות קצת אחת מהשנייה. מה שגוראים לזה, שקרח נפוח יותר ממים, הוא תופס יותר מקום. ולכן זה אומר שאם אתם לוקחים מטר מעוקב של קרח, הוא ישקול פחות מטר מעוקב של מים. עכשיו, לרוב זו תכונה שמאוד מפריעה לבעלי החיים אחת הסיבות שאנחנו לא יכולים פשוט להקפיא בעלי חיים ולהפשיר אותם זה בדיוק בגלל הדבר הזה הקרח מתרחב כשמקפיאים אותו וקורה מה שקורה לבקבוקים שאתם שמים בפריזר רק שהפעם זה הטעים שלכם שמתפוצצים ואין כל כך טעם להפשיר אותם אחר כך אבל ברמה הגלובלית של המערכת האקולוגית השלמה זו תכונה שדווקא מאוד טובה בלהגן על בעלי החיים תחשבו לדוגמה על עידן הקרח הקודם מה עם קופים באזור ואם מים היו מתנהגים כמו כל חומר אחר או כמו רוב החומרים האחרים הם פשוט היו קופים מלמטה למעלה כי הלמעלה עוד איך שהוא מקבל קצת אור שמש מה לאט יותר ויותר מהאגמים היו הופכים לקרח עד שבסוף כולם היו קופיים והורגים את כל בעלי החיים שנמצאים בתוכם אבל העובדה שקרח צף על פני מים גורם למשהו מאוד מאוד מעניין לא תחתית האגמי שקופט אלא המים שמתקררים שם מוסעים כלפי מלא. הם צפים על פני מים חמים יותר והם קופים למעלה, ולמעשה מהווים מהן פקק על האגם שמבודד אותו ומשאיר את המים הכי תחתונים בתוכו בטמפרטורה של קצת מעל 4 מעלות. זה אומר שאלא יש תקופת קרח מאוד אלימה שבאמת מקפיאה כל המים בכדור הארץ, בתחתית של איזשהו אגם עדיין נשארו ובתוכם עדיין יחיו מיקרובים, ולידגים, דגים או יצורים אחרים שיסתגלו לקור ויוכלו לשרוד את התקופה הזאת ולחזור ולהכלס את כדור הארץ זה בתוספת כהן תכונות אחרות שלא נדבר עליהם פה הופכים מאוד טוב שמגן בעלי חיים בסביבה אקולוגית מפני שינויי טמפרטורות קיצוניים או לחום, או לקור עכשיו כל זה נהדר ומעניין אבל בתכלס למים יש אחת יותר מכל זה שהופכת אותם לממש המפלט האחרון עבור חיים מאוד מיוחדת צורת החיים הזאת היא הרווק התל אביבי והתכונה המיוחדת שטובה במים זה שהם מגיבים ממש טוב לחימום במיקרוגל הכיתוב של מולקולת המים גורים לה להגיב לקרינת המיקרו במיקרוגל שלכם ולהתהפך המון פעמים בשנייה ההיפוחים הבלתי נגמרים האלה הם בעצם אנרגיה שמוזרקת לתוך מה שאתם מחממים ומתפשטת בו בצורה של חום. וזה מה שהופך מים לכל כך קריטיים לאחת מצורות החיים שיותר נוגעות לליבי. התכונות האלה והרבה תכונות אחרות של מים הופכים אותם לקריטיים עבור בעלי החיים פה, ועבור גם למעשה מערכות אקולוגיות שלמות ומחזור החיים של כל כחוב הלכת שלנו. עכשיו, האם זה אומר שבכוכבי לכת אחרים לא יוכלו להיות צורות חיים אחרות, שדוגמה חיות בתוך בריכות כספית? יכול להיות, אבל כך מים כך, מה זה מקום טוב להתחיל בו את החיפוש? והפעם בפינת ההמלצה, פסטיבל אייקון בכל המועד סוכות בין השני להרביעי לאוקטובר, בשקול פייס ובסנמטק תל אביב, התקיים פסטיבל אייקון בפסטיבל יהיו אירועים והקרנות ממש מגניבים, את יכולה להסתכל ולמצוא את אלה שאתם הכי אוהבים אנגו מובן ממליץ באובייקטיביות מוחלטת על ההרצאה שלי אבל כך או כך אם אתם שם ואתם רואים אותי, תעצרו ותגידו שלום, אני אשמח. אז זהו, עד כאן תחינת המים לשבוע הזה. אם אתם לא רוצים לפספס את הפרקים הבאים, אתם מוזמנים להירשם לעדכונים, או באמצעות יוטיוב, או למי שאוהב יותר RSSים ודברים שכאלה, יש לינק מיוחד בתיאור הסרטון שלמטה. של וכמו תמיד, נתראה בשבוע הבא. בצד של החמצן היא יותר חיובית מבצ... Mm, יותר שלילית. מרד.